Мій перший досвід у лікарні у Шотландії. По-перше, для того, щоб потрапити до лікарні, потрібно зареєструватися, заповнити невеличкий бланк. Для цього вам потрібен паспорт і номер національного страхування. Коли я це все зробила, мене записали до лікаря на той же самий день. Коли я потрапила до кабінету, мене оглянули, в мене дуже боліла шия та були напружені м'язи. Вона показала мені на комп'ютері, які м'язи в мене перенапружені, та роздрукувала невеличкий посібник, щоб я робила гімнастику. Приписала мені ібупрофен і сказала, якщо не пройде через пару днів, я можу повернутися. По-перше, що мене здивувало, що прийом був безкоштовний. По-друге, прийом був в той же самий день. І по-третє, що крім нас двох, ще була людина на телефонній лінії у вигляді перекладача. А який у вас був перший досвід у лікарні за кордоном?